Η επαλήθευση του Ευρωπαϊκού και του Εθνικού Πιστοποιητικού COVID γίνεται εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Κατεβάστε την εφαρμογή COVID-FreeGR στι συσκευέ, τάμπλετ ή κινητό που χρησιμοποιείτε για την επαλήθευση. Στην αρχική οθόνη τη εφαρμογή, επιλέγετε QR σαρωτή για να ανοίξει η κάμερα. Περνάτε τη κάμερα πάνω από το QR code του πιστοποιητικού για να επαληθεύσετε την εγκυρότητά του. Η εφαρμογή επαληθεύει το πιστοποιητικό COVID δίνοντα ένα από τα τρία αποτελέσματα. Πράσινο, Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Κίτρινο, βεβαίωση αρνητικού τεστ που έχει δηλωθεί. Κόκκινο, μη έγκυρο πιστοποιητικό. COVID-Free